انا خلصت السطر عملت غرزه الباف دي, دي قبل الاخيره هنشتغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثه وهنشتغل اخر غرزه باف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهنخرج من كل الحلقات بعد كده نشتغل ثلاث سلاسل وهنيجي عند غرزة الباف دي المفروض ان رأس الغرزة بتاعتها الحلقة الطويلة اللي احنا كنا عملناها بس احنا علشان نخليها في المنتصف بالزبط متبقاش ملوحة لان احنا لو اشتغلنا هنا هتبقى ملوحة كده او يعني هيبقى في فرق فاحنا هنيجي عند غرزة السلسلة الاولانيه اللي عملناها وهندخل من الفتحة دي وهنشتغل غرزة منزلقة كده شكلها منتظم أكتر بعد كده هنشتغل منزلقة في الفراغ الأولاني بتاع ثلاث سلاسل بعد كده هنشتغل سلسلة ونطول الحلقة علشان هنشتغل صف تاني من آه غرز الباف تمام بس هنشتغل غرز الباف دي في الفراغات اللي هي بتاعت آه الثلاث سلاسل فكده احنا عالينا باول بالحلقة ديت بدي تعتبر اول حلقة وهنشتغل أربع حلقات تانين كده إتنين تلاتة اربعة خمسة بعد كده هنخرج من كل الحلقات وهنشتغل تلات سلاسل واحد إتنين تلاتة الفراغ اللي بعد كده هنشتغل بف واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وبعد كده هنخرج من كل الحلقات ونشتغل ثلاث سلاسل وهنكمل باقي السلاسل بنفس الطريقه يعني السطر ده مطابق للروند اللي قابليه فانا هنخلصه وهنرجع تاني خلصت السطر الثاني هنشتغل ثلاث سلاسل واخر غرزه باف واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهنخرج من كل الحلقات ثلاث سلاسل وهنشتغل منزلقة عند أول غرزة سلسلة في الفتحة دي وبعد كده منزلقة في فراغ الثلاث سلاسل طيب بعد كده احنا اللي فيه ثلاث سطور جايين هنشتغلهم الثلاثة زي بعض بالظبط هنشتغل سلسلة ارتفاع وفي نفس الفراغ هنشتغل حشو، بعد كده ثلاث سلاسل في الفراغ اللي بعده حشو، ثلاث سلاسل والفراغ اللي بعده حشو، ثلاث سلاسل والفراغ اللي بعده حشو ثلاث سلاسل والفراغ اللي حشو ده كده الراوند اللي هنشتغل دلوقتي وهنكرر نفس الراوند ده كمان مرتين يعني هيبقى عندنا 3 راوندات 3 اه راوندات عباره عن حشو تلات 3 سلاسل حشو و3 سلاسل تمام فانا هوصل لهنا في اخر فراغ حشو بعد كده هشتغل 3 سلاسل منزلقه هشتغل منزلقه في اول غرزه حشو وبعد كده منزلقه في فراغ التلات سلاسل هرتفع سلسله وهشتغل حشو ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل حشو وهكذا فأنا هيبقى عندي ثلاث سطور من الباترون ده فأنا هخلصهم وهرجع لكم تاني أنا خلصت ثالث سطر أو ثالث روند من الباترون ده دي آخر غرزة حشو هنشتغل ثلاث سلاسل وبعد كده هنشتغل منزلقة في أول غرزة حشو ومنزلقه في الفراغ تمام كده انا عندي ثلاث سطور ده السطر يعني دي غرزه بف ثلاث سلاسل غرزه بف بعدها ثلاث سطور ادي واحد وده التاني وده التالت تمام طيب احنا كده خلصنا الثلاث الالثلاث راوندات هنشتغل بقى الراوند الجديد. الراوند الجديد دوت هو الراوند بتاع الغرزة اللي هي دي. الغرزة دي. دي غرزة مجسمة زي ما انتوا شايفينها. هي سهلة ان شاء الله. الاول بس احنا اه عايزين نعرف العمود اللي بلفتين. عمود بلفتين ارتفاعه اربع سلاسل. تمام? فلو هنعمل عمود بلفتين آه غير كامل هيبقى ارتفاع ثلاث سلاسل فاحنا كده ارتفعنا ثلاث سلاسل آه على اعتبار آه انهم عمود بلفتين غير كامل خلاص في نفس الفراغ هنعمل عمود بلفتين برضو غير كامل غير كامل يعني اخر خطوة في اتمام العمود ما بنعملهاش كده احنا عندنا عمودين غير كاملين، عمودين بلفتين يعني كل عمود بلفتين غير كاملين، تمام؟ طيب عندنا بعد كده غرزة الحشو دي معمولة في الثلاث سلاسل دول، دي غرزة الحشو احنا عندنا العمودين اهم اللي احنا عاملينهم غير كاملين بعدهم على طول غرزة الحشو دي، وغرزة الحشو دي معمولة في الثلاث سلاسل دول. خلاص هنيجي من عند شمال الورس الحشو في الثلاث سلاسل اللي هي معمولة فيهم فهنيجي من عند شمالها في الحتة دي هنرجع تاني بالإبرة هنيجي نعمل نفس العمودين دول عمودين غير كاملين عمودين بلفتين غير كاملين فهنعمل عمود بلفتين وهنيجي من عند شمال الورس الحشو دي وهنشتغل عمود بلفتين غير كامل وهنعمل عمود كمان، خلاص كده عندنا أربع عواميد بعد آخر عمودين عملناهم جنبهم على طول غرزة الحشو دي، وغرزة الحشو دي معمولة في الثلاث سلاسل دول فهنيجي هنعمل نفس العمودين دول في عند شمال غرزة الحشو دي فهنشتغل عمود بلفتين وهنيجي عند شمال الغرزة هنشتغل عمود بلفتين غير كامل، عمود بلفتين غير كامل، طيب دي كده العمود بلفتين الجير كاملين بعدهم على طول غرزة الحشو دي معمولة في الثلاث سلاسل دول، فهنيجي من عند شمال غرزة الحشو من هنا وهنكرر نفس العواميد، عمود بلفتين غير كامل، عمود بلفتين غير كامل في نفس المكان، تمام كده عندنا كام عمود؟ اتنين أربعة ستة تمانية، خلاص؟ بعد كده هنشتغل هنخرج يعني هنلف الخيط على الإبرة وهنخرج من حلقتين هنخرج من حلقتين حلقتين حلقتين حلقتين لحد ما يبقى معانا ثلاث حلقات على الإبرة، الثلاث حلقات دول هنخرج منهم مرة واحدة، خلاص كده عندنا الغرزة، كده الغرزة كملت، خلاص بعد كده هنشتغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة، وهنيجي عند الفراغ اللي بعد كده على طول طبعا ده الفراغ اللي احنا اشتغلنا فيه هنيجي الفراغ اللي بعديه على طول وهنكرر نفس الغرزة، طبعا احنا عندنا دلوقتي حلقة على الإبرة دي هتبقى الحلقة التاسعة تمام احنا هنعمل ثمان عواميد وهتبقى دي الحلقة التاسعة فهنيجي عند فراغ الثلاث سلاسل وهنشتغل عمود بلفتين غير كامل وفي نفس المكان عمود بلفتين غير كامل تمام وجنبهم جلسة الحشو دي هنيجي من على شمالها من عند السلاسل اللي هي اه معموله فيهم وهنشتغل عمود بلفتين غير كامل وهنشتغل كمان مره عمود بلفتين غير كامل في نفس المكان بعد كده بعدهم على طول غرزه الحشو دي هنشتغل على شمالها عمود بلفتين غير كامل وفي نفس المكان عمود بلفتين غير كامل كده عندنا اتنين أربعة ستة ست عواميد فاضل الفراغ ده ده غرزة اه حشو اللي بعدهم هنيجي على شمالها وهنشتغل عمود بلفتين غير كامل وهنشتغل عمود كمان بلفتين غير كامل خلاص كده عندنا تمن عواميد والحلقة التسعة دي اللي هي كانت على الإبرة أصلا هنخرج من حلقتين هنلف الخيط على الإبرة ونخرج من حلقتين وهنفضل نخرج من حلقتين في حلقتين لحد ما يبقى عندنا ثلاث حلقات على الإبرة كده أربع حلقات هنخرج من حلقتين كده عندنا ثلاث حلقات هنروح خارجين منهم كلهم مرة واحدة خلاص بعد كده ثلاث سلاسل وهنكرر نفس الغرزة الفراغ اللي بعد كده هنشتغل عمود بلفتين غير كامل عمود بلفتين غير يعني بنعمل تمن عواميد بلفتين للكاملين. كاملين وبيتعملوا في المسار ده يعني احنا عاملينهم هنا عاملينهم في السلاسل دي خلاص وبنعمل بقى العواميد على امتداد السلاسل نفسها من من تحت يعني شايفين؟ شايفين ازاي؟ فبنيجي من عند شمال غرزة الحشو ونشتغل هنا غرزتين بعدهم غرزة حشو دي بنشتغل هنا غرزتين بعدهم غرزة حشو دي بنشتغل هنا غرزتين فاحنا المسار ده كده شغالين فيه تمن غرز عمود بلفتين غير كاملين وبنقفلهم بنفس بالطريقة ديت اللي هي ايه بنخرج من حلقتين في حلقتين في حلقتين لحد ما يبقى على الإبرة ثلاث حلقات. وبنخرج منهم التلاتة وبعدين نشتغل تلات سلاسل ونكرر نفس الغرزة، تمام؟ آه طبعا شكلها الحقيقي مش هيبان دلوقتي لأن فيه سطور جاية آه بتخلي بتشد الغرزة آه بحيث انها تبقى زي ما انتوا شفتوا في المفرش، فاحنا هنخلص الراوند ده وهنرجع نشوف الراوندات التانية هنعمل فيها ايه. انا خلصت الراوند بتاع الغرزة فاضل بس غرزه واحده او مكان واحد يعني هشتغل في الغرزه فهنشتغله مع بعض انا اشتغلت ثلاث سلاسل هشتغل عمود بلفتين غير كامل في فراغ الثلاث سلاسل وكمان واحد عمود بلفتين غير كامل وهاجي عند غرزه الحشو دي على شمالها هشتغل عمود بلفتين غير كامل في نفس المكان هشتغل عمود بلفتين غير كامل كده عندي أربعة بعد كده هشتغل على شمال غرزة الحشو دي عمود بلفتين غير كامل عمود بلفتين غير كامل في نفس المكان كده عندي ستة. فاضل آخر غرزة حشوة اهي حتى بعدها غرزة البف. في المكان ده هنشتغل عمود بلفتين للكامل كامل وهنشتغل واحد كمان وده آخر واحد كده عندي تمانية اتنين أربعة ستة تمانية ودي الحلقة اللي على الإبرة هنخرج من حلقتين حلقتين حلقتين حلقتين لحد ما يبقى معانا ثلاث حلقات على الابره كده عندنا ثلاث حلقات هنخرج منهم كلهم مره واحده بعد كده هنشتغل ثلاث سلاسل وهنروح عند اول غرزه احنا عملناها وعندنا واحد اثنين ثلاثه دول الثلاث سلاسل اللي احنا اشترناها في الاول خالص قلنا عليهم ان دول عمود بلفتين غير كامل تمام؟ هنيجي عند رأس الغرزة هنا الحته دي الفي دي من بعد الثلاث سلاسل على طول هنشتغل فيها منزلقة تمام؟ هنيجي بقى الراوند الجديد هنشتغل في فراغ الثلاث سلاسل هنشتغل منزلقة خلاص؟ هنرتفع سلسلة وهنشتغل في الفراغ ده ثلاث غرز حشو واحد اثنين ثلاثة تمام هننتقل على الفراغ اللي بعده على طول اللي هو فراغ الثلاث سلاسل وهنشتغل فيه ثلاث غرز حشو واحد اثنين ثلاثة بنفوت الغرزة نفسها. الغرزة دي بنفوتها. وبننتقل على فراغ التلات سلاسل ونشتغل فيه على طول تلات غرز حشو. بس كده هو ده الراوند اللي بعد كده. طبعا الراوندات اللي جاية بت بتخلي الغرزة دي مظبوطه يعني هي دلوقتي كده شوية ايه مش مش منتظمة. بس الغرز اللي جاية بتظبطها حتى الراوند اللي جاية برضو هيظبط الغرزة اكتر من كده. المهم هنخلص الراوند ده وبعد كده هنرجع نشوف الراوند الجاي هيبقى عامل ازاي انا كده خلصت الراوند فاضل اخر فراغ هنشتغل فيه ثلاث غرز حشو واحد اثنين ثلاثة وهنشتغل منزلقه عند اول غرزه حشو عملناها تمام بعد كده هنرتفع سلسله وهنبتدي الراوند اه الجديد احنا كده ارتفعنا سلسله هنلف الخيط على الابره وهنشتغل بريد اه امامي في الغرزه اللي احنا عاملينها اللي هي دي اللي هي عباره عن عواميد بلفتين وهنسحب الخيط ونشتغل عمود بلفه عادي تمام كده بريد امامي عندنا الثلاث غرز حشو دول هنشتغل في كل غرزه غرزه حشو بعد كده في ثلاث غرز حشو يعني بعد ايه احنا عملنا الثلاث غرز حشو في الغرزة دي بعدها على طول ثلاث غرز حشو بس قبل ما هنعملهم هنشتغل بريد امامي في الغرزة بتاعتنا هنلف الخيط على الابرة وننزل بالابرة من ورا الغرزة وهنسحب الخيط ونشتغل عمود بلفة عادي وبعد كده هنشتغل حشو في كل غرزة حشو من الثلاثة دول واحد اتنين ثلاثة. بعد كده الثلاث غرز دول اللي موجودين في الفراغ ده قبل ما هنعملهم هنشتغل بريد امامي في الغرزه بتاعتنا بعد كده هنشتغل حشو في كل غرزه حشو من الثلاثه ايه اللي جايين على طول واحد اثنين ثلاثه وهنفضل شغالين بنفس الطريقه لحد ما نخلص الراوند فانا هخلص الراوند وهنرجع تاني انا كده وصلت لنهاية الراوند هنشتغل ثلاث غرز حشو بعد كده عمود بريد امامي في الغرزة بعد كده اخر ثلاث غرز حشو بعد كده هنشتغل منزلقة عند العمود اللي هو البريد الامامي اول حاجة عملناها ويبقى كده خلصنا الراوند الروند الجديد هيبقى سهلة جدا احنا هنشتغل سلسلة ارتفاع وبعد كده العمود البريد الامامي ده هنشتغل فيه حشو بس من خلف العمود يعني هنيجي هندخل الابرة من ظهر العمود وبعد كده هنسحب الخيط ونشتغل حشو يعني كأنها ايه حشو بريد امامي يعني انا مش عارفة في غرزة اسمها كده ولا لأ بس هي ايه يعني بدل ما بنشتغل عمود بريد امامي بنشتغلها حشو بس بريد امامي بعد كده بنشتغل ثلاث سلاسل فراغ خلاص وبنيجي عند البريد الامامي ده العمود ده وبندخل بالابرة من خلف العمود ونسحب الخيط ونشتغل حشو حشو بريد امامي يعني نقدر نسميها كده بعد كده ثلاث سلاسل وهندخل بالابره من ظهر العمود ونسحب الخيط ونشتغل حشو بس كده هو ده الباترون بتاع الراوند ده فانا هخلصه بالطريقه ديت وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه انا وصلت لنهايه الراوند هنشتغل اخر حاجه مع بعض هنشتغل ثلاث سلاسل وبعد كده هندخل من خلف العمود ونشتغل حشو، ثلاث سلاسل وبعد كده في أول غرزة حشو عملناها هنشتغل منزلقة بعد كده فراغ الثلاث سلاسل ده كده احنا هنبدأ الجديد فراغ الثلاث سلاسل ده هنشتغل فيه منزلقة وهنرتفع بثلاث سلاسل والثلاث سلاسل دول هنعتبرهم عمود بلفة تمام هنشتغل في نفس الفراغ أربع عواميد كمان فهيبقى عندنا الإجمالي خمس عواميد بلفة كده أربعة خمسة تمام الفراغ اللي بعد كده هنشتغل فيه خمس عواميد. واحد. اتلاتة. اربعة. خمس. يبقى كده عندنا عشر عواميد. خمسة في الفراغ ده وخمسة في الفراغ ده. الفراغ التالت هنشتغل فيه حشو. ده كده هيبقى باترون الراوند ده هنشتغل فراغ خمس عواميد فراغ خمس عواميد فراغ حشو وهكذا لحد ما ننهي الراوند تمام فأنا هخلص همشي بنفس الطريقة هخلص وهنرجع تاني وصلنا للنهاية هنعمل مع بعض آخر آخر جزء هنشتغل خمس عواميد ثاني فراغ هنشتغل خمس عواميد آخر فراغ هنشتغل فيه حشو وبعد كده هنشتغل منزلقة عند تالت سلسلة عملناها اللي هي كانت أول عمود باف تمام كده كده عندنا الاعداد مظبوطة انت ايا ان كان مقاس الجزئية دي هتعمليه هيطلع معاكي الراوند ده في الاخر يقبل الاسم على تلاتة يعني تلات فراغات خلاص فاحنا ما فيش مشكلة خالص في عد الورز اهم حاجة 18 عمود وهنرتفع بالراوندات زي ما احنا مشينا ويعني قطر الجزئية اللي في النص دي هيبقى على حسب ما انت عايزة وبعد كده هتمشي بالخطاط بنفس الطريقة هيطلع معاكي الراوند دوت يقبل الاسم الفراغات دي يعني تقبل الاسم على تلاتة عادي وهيبقى الباترون ناجح ان شاء الله خلاص كده احنا فاضل لنا اخر راوند بس هنشتغل دلوقتي مع بعض احنا اشتغلنا المفروض هنا غرزة منزلقة عند تالت سلسلة بس احنا مش هنشتغلها بالطريقة دي احنا هنشتغل هنيجي اه من خلف العمود يعني ما بين العمود الأولاني اللي هو الثلاث سلاسل والعمود ده هنيجي بالإبرة هندخل بالإبرة يعني من ورا وبعد كده هناخد الحلقة الكبيرة دي وهنشدها للخلف خلاص وبعد كده هنرتفع ثلاث سلاسل ده العمود ده كده كأنه عمود بريد خلفي خلاص هنشتغل العمود البريد الخلفي بنجي بالابره من قدام العمود كده يعني بنيجي من ورا وندخل الابره من جنب العمود الثاني بحيث ان العمود يبقى من ورا الابره والابره تبقى امام العمود بعد كده بنشتغل عمود بلفه يعني عمود بلفه بريد امامي قصدي بريد خلفي, خلفي خلاص احنا الخمس غرز دول هنشتغل فيهم بريد خلفي ده خامس عمود هنشتغل بريد خلفي خلاص كده يبقى احنا كده عندنا خمس عواميد بريد خلفي بعد كده هنشتغل ثلاث سلاسل وعندنا الحلقتين دول الحلقة دي والحلقة دي هنشتغل فيهم غرزة حشو، احنا كده خدنا ثلاث سلاسل وهندخل بالإبرة في الحلقة دي وفي الحلقة دي وهنشتغل حشو، خلاص كده عملنا غرزة بيكو كده احنا عندنا الخمس عواميد دول هنشتغل فيهم بريد خلفي اتنين تلاتة اربعة, أربعة خمسة تمام كده فاحنا كده اشتغلنا خمس عواميد <تصفيق> بريد خلفي بعد كده عملنا تلات سلاسل واشتغلنا حشو بعد كده خمس عواميد بريد خلفي خلاص بعد كده بنشتغل سلسله فراغ ونكرر نفس الباترون ده يبقى كل جزئيه او كل شكل, كل, كل شكل من الاشكال دي هنشتغل فيها نفس الغرزه دي هنشتغل خمس عواميد بريد خلفي واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة خلاص كده كده خمس عواميد بعد كده بنشتغل تلات سلاسل واحد اتنين ثلاثة وبنيجي عند الحلقتين دول ونشتغل فيهم غرزة حشو بعد كده الخمس عواميد التانيين بنشتغل فيهم بريد خلفي واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة تمام بعد كده سلسلة فراغ وبنكرر نفس الغرزة خلاص ده كده اخر روند انا هخلصه وهنرجع مع بعض عشان نشوف شكل المفرش بقى عامل ازاي وصلت لنهاية السطر فاضل آخر غرزة هنعملها مع بعض أنا اشتغلت سلسلة فراغ بعد كده هشتغل خمس عواميد خ... عواميد بريد خلفي بعد كده ثلاث سلاسل وبنشتغل في الحلقتين دول غرزه حشو بعد كده الخمس عواميد دول هنشتغل في كل واحده عمود بلفه بريد خلفي ده اخر عمود كده خلصنا هنشتغل سلسله فراغ وبعد كده نشتغل منزلقه عند تلت سلسله واحد اثنين ثلاثه بعد كده نشتغل سلسله ونبتدي نقص الخيط انا كده خلصت المفرش خلاص وعملت تنظيف للخيط اللي كان في الآخر بإبرة كروشيه صغيرة بس بعد ما عملتها بالولاعة خلاص فده كده المفرش بعد ما خلصناه المفرش الرمادي ده مقاسه اربعة وتلاتين سنتي أو خمسة والمفرش ده زي ما قلت 38 سنتي يعني فرق 3 سنتي أو أربعة سنتي. ده كده لون الكشمير شايفين الغرزة جربوا المفرش ده برضو بخيط القطن بتاع المفارش بيبقى بيست- يعني بيبقى مناسب معاه مقاس إبرة مقاس ثلاثة سنتي مللي فجربوا خيط القطن برضو ممكن يطلع حلو الغرزة تبقى باينة أكتر من كده. أتمني يكون الفيديو عجبكم ويكون المفرش نلقى عجبكم لايك وشير وسبسكرايب لنفس الكروشيه واشوفكم علي خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته